اهدى الى الغاليه ام عايد من بنات اخوك ناصر الرشيدي. هلا يا حضور الحفل صفو لها صفين هذه أم عايد قبلت حي طاريها هلا مرحبا يا ام العروس بالقبل الزين هلا بالامير اللي روصوف شيخة الغيد وام الزين، نمسي يم. على الحفلة وكل من حضر فيها، بدايات الليلة ونور الفرح نورين حوارهم عايش في بنت معاييها، سلمت رجال حوارهم عرضة جدها، واللي بنت شيخٍ كل عليا يدانيها، واخت الرجال اللي بوقتها سعادت بيها، ونعمة خوات العروسة جميله جعلانه فرح فرحه يرزق تهانينا يا على حب ارحم زفات يا حب الزفاف يا حب الزفاف يا يا كل شيء وحص وحص وحص وحص وحص وحص وحص وحص وحص وحص وحص وحص وحص وحص